Вітаю вас на моєму каналі! Він створений для тих, кому потрібна детальна та вичерпна інформація із доступним та зрозумілим викладом. Сьогодні я вам розповім про елементи управління системою кліматичного контролю в салоні автомобіля. Основна частина цих елементів знаходиться по центру, над магнітолою. На цій панелі ми спостерігаємо у верхній її частині три кнопки, та три ручки в нижньому ряду, що обертаються навколо своєї осі. Почну з кнопок, поясню їхнє призначення. Всі три кнопки мають світлову індикацію. Тобто активацію кожної з них буде підтверджувати відповідний індикатор. Верхня ліва кнопка служить для того, щоб нам швидко розгріти в зимовий час заднє скло. Верхня права кнопка перекриє забір повітря ззовні. На вентилятор буде надходити повітря, виключно із салону. І третя кнопка вмикає економний режим. При її активації кондиціонер працювати не буде, лише піч. А тепер про ці функції більш детальніше. Кнопка обігріву заднього скла включає відповідні нагріваючі елементи на ньому. Ці елементи ми можемо спостерігати у вигляді світлокоричневих ліній, що проходять через все скло по горизонталі. Саме завдяки цій функції заднє скло в зимовий час швидко відтане. Нагадаю, що за цю функцію відповідає верхня ліва кнопка. Верхня права перекриває доступ повітря на вентилятор ззовні. Ця функція корисна, коли ви проїжджаєте, наприклад, зону з неприємними запахами. І третя кнопка вмикає економний режим, при якому кондиціонер задіюватись не буде. Чому він економний? Тому що кондиціонер дає навантаження на двигун а двигун, в свою чергу, їсть більше палива. Далі переходимо до регуляторів. Зліва – ручка налаштування температурного режиму. Найхолодніший режим – 18 градусів по Цельсію, коли ручка по центру – це 22 градуси, і найтепліший температурний режим – 26 градусів. Якщо ми, скажімо, виставили середні значення, то система кліматичного контролю, маючи в своєму арсеналі піч та кондиціонер, буде його дотримуватись. А якщо ви не хочете замислюватись над дотриманням якогось температурного режиму, а, наприклад, влітку просто включити кондиціонер, крутіть ручку проти часової стрілки в мінімальне температурне значення. І навпаки, якщо взимку хочете просто включити піч, крутіть ручку по часовій стрілці у максимальне температурне значення. Переходимо до середнього регулятора. Він вмикає оберти вентилятора, який буде нагнітати холодне чи тепле повітря. Поки ви його не включите, в салоні не запрацює ні кондиціонер, ні піч. Як бачите, він має чотири режими нагнітання повітря. Одиничка мінімальний і четвірка максимальний. І правий регулятор відповідає за направленість цього повітря. Ручка вверх обдув вітрового скла. Вліво повітря буде направлене і на скло, і вниз на ноги. Ручка вниз вказує на направленість повітря лише вниз. І ручка праворуч означає, що повітря з дефлекторів буде направлене на вас. Взимку, коли вітрове скло замерзло, звичайно, що цю ручку ставимо у верхнє положення, щоб його розігріти. Коли ця проблема буде усунена, ручку можна переводити в ліве положення. В такому режимі тепле повітря буде гріти вам ноги і не дасть замерзнути скло. Над панеллю, яку ми щойно розглянули, знаходяться елементи управління подачі повітря із центральних дефлекторів. Положення вниз – повітря перекриваємо, а вверх – дефлектор буде видавати повітря в салон. Ну і напрям потоку повітря ми можемо регулювати в самому дефлекторі. Це все стосується і другого центрального дефлектора. Вверх – подача повітря відкрита, а вниз – повітря перекрите. Ну а цим повзунком традиційно регулюємо напрям потоку повітря. Окрім центрального дефлектора, є ще бокові. Лівий, з тими самими елементами потоку та напряму повітря. Нуль, логічно, нульовий потік. А наверх, схематично зрозуміло, теж по І правий дефлектор із аналогічними елементами керування. Положенням праворуч ми можемо розморозити бокове вікно взимку. Окрім передніх дефлекторів, є ще задній. Ну, пасажирам теж треба нагрітися взимку і охолодитися влітку. І знову ж таки, ті самі елементи керування потоком повітря. Малюночки чітко розкажуть і пасажирам, що значить положення регулятора вверх, а що значить вниз. Пасажири теж зможуть відрегулювати комфорти для себе напрям повітря. А під лівим та правим передніми сидіннями знаходяться рукави, з яких буде йти повітря під ноги пасажирам. На цьому огляд елементів управління кліматичним контролем автомобіля завершую. Успіхів вам! Залишайте здоров'я!